Доброго дня, шановна аграрна спільнота! На дворі маємо 5 грудня, сьогодні святкуємо Всесвітній день ґрунтів. І е, для вас ми приготували дещо цікаве, і більш детально про це розповість наш агроном-експерт Микола. Сьогодні ми презентуємо відкриття нашої демо-ділянки «Єполе», що знаходиться неподалік від нашого центрального офісу біля міста Вінниці. Коля, а розкажи більш детальніше, чим ми будемо тут займатися? На даному полі ми плануємо проведення польових випробувань продуктів нашої компанії, де усі бажаючі зможуть її відвідати. Отож, при плануванні системи вирощування сільськогосподарських культур, які ми рекомендуємо нашим клієнтам, ми розпочинаємо заодиту грунту, основи при формуванні технології вирощування. Згідно отриманих даних, буде проведено підбір оптимальних доз добрив, які будуть ефективними для даного поля. Де саме це дійство буде відбуватися, ви побачите в наступних випусках. За етапами проведення польових робіт та їх результатами слідкуйте за нашим YouTube каналом. Де пишіть питання та пропозиції у коментарях під відео. До нових зустрічей, а ми до роботи, поки погодні умови сприяють. Відбираємо два зразки ґрунту із двох ділянок. На формування одного зразка робимо 25 проколів. Далі зразки будуть відправлені в американську лабораторію і, згідно результатів, складемо систему живлення для декількох сільськогосподарських культур, яких саме повідомимо згодом. А ви свої пропозиції пишіть у коментарях під цим відео.